Т-64, ж... yeah, yeah. я сам oh! поміняю. Це одна з тих, що лишилося наших батальйонів. Це 103. У нього більше БК і дозволяє більше вистрілити, ніж 72. Ну, проте, я не дозволяє. нас от, я тут же крив. <звук> Тільки що ми відпрацьовували по легкій бронетехніці і піхоті противників. У нас того боку по каналу. Робота була і закрита з від взводного і командира роти. Ми заїжджаємо в капанір, прив'язуємо танк по планшету по програмі, наводимо пушку, піднімаємо її вверх і робимо вистріл. Далі нас коригують перельот, недольот вправо-вліво. І так ми скорекціонуємося на цель і ведемо вогонь прямим ураженням по противнику. Після 10-го пострілу йде відповідний удар від Саушок. Вони нас зараз криють. Ми дуже багато їх зараз на кошмарах закриємо. Вони сидять у чергової, коли ми виїжджаємо і починаємо з Ми виконуємо перекати, але більше 10 хвилин не встигаємо Це, являється, загальний день і ніч, загальний тримплік, через який я день. справа, є так, общий тримплір, такий общий тримплік, без перціла, без нічого. Це ви я даю через цей. І управляю НСВТ утасом через третій. На даний момент, коли ці ізраїльські дрони з'явилися, досить актуально. Я управляю НСВТ, і коли танк відходить, а він за нами, я питаюсь його унічтожити. На ходу це не дуже легко зробити, але попитка не питка. Вдруг це він, він по нам не перелетить. За хвилину ми можемо відстріляти від шести до двох пострілів. Ну, то, що ми зробимо вистріл – це точно.